گولا گنڈا گولا گنڈا نکال لے باہر نکال لے چل تیرہ باری ہے شانی آ جائے تو کیا مزہ ہے میں منہ لال کروں گا سانی کا کھینچ لے بھائی کھینچ لے سانی کھینچ لے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کھینچ لے سانی کھینچ لے کھینچ بریانی بریانی بریانی بریانی شانی کے نصیب میں بریانی اب میری باری نہیں ادھر اپنا اپنا اپنا اپنا میرے نصیب میں کیا ہونا چاہیے دیکھو تمہارے نصیب میں ایک اٹھاؤ بھائی یہ نہیں کرو ایک دو تین گولا کنڈا مزے کا ہے ابھی جنید کا دیکھتے جنید کا کیا ہے جنید بیٹا ایک ہی اٹھائے گا ایک اٹھاؤ کھینچ لو کھینچ لو کھینچ لو بیٹا تو ایسا نہیں پتا کرو کرو میرے ساتھ نہیں کھیلو تم ہمارے ساتھ نہیں میں ماروں گا جنید چلو چلو یہ تین بار یہ جی کیا نکالے گا مرچی یا رول یا یہ بچوں گا مرچیں کھائے گا شانی مرچ کھائے گا نہیں شانی مرچ کھانی پڑے گی شانی کس کا میرا باری ہے ہاں تیرا باری ہے وہی مزہ آئے گا نا یہ دیکھا جا एक ہے और एक ایک